בואו נפתור כמה בעיות לדוגמה. נעזר בידע החדש שרכשנו, אודות משולשים שווה שוקיים ושווה הצלעות. יש לנו כאן משהו שנראה כמו משולש בתוך משולש. ועלינו למצוא מהי הזווית הקטומה הזו שכאן. ומהי הזווית הכולה הזו שכאן. ידעו לנו כי צל ה-AB שווה למקטע AB שווה למקטע BC וזה שווה למקטע CD. אנחנו יכולים לכנות אותו גם DC. ראשית כל אנחנו רואים כי זה משולש, משולש ABC, רואו שווה שוק2. ובגלל שהוא משולש שווה שוק2, שתי זוויות הבסיסטיה יהיה חופפות, זאת היא 1 וזאת שכאן יהיה שוק השנייה, אז שתי זוויות הבסיסטיה יהיה חופפות. לכן אנחנו יודעים כי גם הזווית הזאת שכאן שווה 31 מעלות. בעצם, אם אנחנו יודעים שתי זוויות של משולש, אנחנו יכולים לחשב את הזווית השלישית. הן חייבות ל-180 מעלות. אנחנו יכולים להגיד כי 31 מעלות ועוד 31 מעלות ועוד הגודל של הזווית ABC שווה ל-180 מעלות. עכשיו יכולים להפחית 62, זה שכאן זה 62 מעלות, תפחיתו 62 שני אגפים, תקבלו כי הגודל של הזווית ABC שווה ל... נראה, תפחיתו עוד 2, תקבלו 18 מעלות, קבלו מאה ושמונה עשרה מעלות. אז זווית זה זוד שיקאני מאה ושמונה עשרה מעלות. נירשומת זה כמו זה, זוד هي 118 ושמונה עשרה מעלות. אז זווית זה זוד שיקאני. אז זווית זה זוד שיקאני. אם משלימה ל ל-מאה מעלות, ואם זווית זה עוד מאה מעלות, שווה ל-מאה שמונים, אנחנו קבורים כי זה זוד מעלות. כי 62 ועוד 118 שווה ל 180, אז هي 62 מעלות. הזווית הזאת היא אחת מזוויות הבסיס של משולש BCD. לא סרטטנו את זה בדרך הזאת, אבל הצלע הזאת והצלע הזאת חופפות. ל� BC יש את אותו אורך כמו ל שתי שוקיים של משולש ושוקיים. אתם יכולים לדמיין אותו מסובב הפוך מטה. זה הקודקוד וזאת אחת מזוויות הבסיס. היא זווית הבס... זוויות הבסיס תהיינה בעצם חופפות. גם זו תהיינה 62 מעלות. ולסיום אנחנו רוצים לחשב את הזווית הכחולה. הזווית הכחולה ועוד שתי הזוויות של 62 מעלות חייבות להסתכם ל-180 מעלות. כלומר, קיבלנו 62 ועוד 62 ועוד הזווית הכחולה. וזה הגודל של זווית BCD. הגודל של זווית BCD חייב להיות שווה ל-180 מעלות. שני הדברים האלה, נראה, זה 62 ועוד 62 שזה 124, נפחית 124 שני אגפים. נקבל את הגודל של הזווית BCD וזה יהיה שווה... אם נפחיד 120 נקבל 60, ואז צריך להפחיד עוד 4, מקבלים 56 מעלות. אז זאת שווה ל-56 מעלות. ובזאת סיימנו. אנחנו יכולים לפתור עוד אחת מאלה. נעשה את זאת שכאן. מה של הזווית ABE? הם לא סרטטו כאן בכלל את מקטע BE. אז אנחנו נסרטט זה עבורנו, עלינו לחשב את הגודל של הזווית ABE. יש לנו כאן קבוצה של מקטעים חופפים. נתבונן במיוחד על משולש ABD, כל הצלעות שלו שוות, כלומר הוא משולש שווה צלעות, המשמעות היא גם שכל הזוויות שלו שוות, ואם כל הזוויות במשולש שוות, אז הן חייבות להיות כולן 60 מעלות, הן כולן חייבות להיות 60 מעלות, כלומר כל המשתנים האלה יהיו 60 מעלות, זאת חלק מזווית ABE. עלינו למצוא את מהו החלק השני הזה שכאן. כדי לעשות את זה, אנחנו יכולים לראות, כי למעשה אנחנו עוסקים במשולש שווה שוקיים, משהו כזה שקצת מוטה, הציד השמאלה, זאת היא זווית הקודקוד, זאת אחת מזוויות הבסיס, וזאת זווית הבסיס השנייה. זווית הקודקוד שכאן היא 90 מעלות. פעם נוספת אנחנו יודעים כי זה משולש שווה שוקיים, בגלל שהצלע המקטע BD שווה למקטע DE. ושוב פעם, שתי הזוויות האלה ועוד הזווית הזאת שכאן, חייבות להסתכם ל-180 מעלות. נכנה את זאת X, אתם יכולים לקרוא איזה x, תקלו x ועוד x ועוד 90 שווה ל-180 מעלות. קיבלנו כשני x ועוד, נרשום את זה, אנחנו לא, לא רוצים לבטר כלום, יש לנו x ועוד x ועוד 90 יהיה שווה ל-180 מעלות, ועוד x ועוד x אותו דבר כמו 2x ועוד 90 שווה ל-180, אתם יכולים להפחית 92 אגפים, נקבל 2 x שווה ל-90, נחלק את שני אגפים ב-2, וקיבלנו כx שווה ל-45. ובאנו כ-X שווה ל-45 מעלות, ובזאת סיימנו, בגלל שזווית ABE תהיה שווה ל-60 מעלות ועוד 45 מעלות, כלומר כל הזווית הזאת שכאן, וי הזאת שחיפשנו אותה, זווית ABE תהיה שווה ל-60 ועוד 45, וזה 105 מעלות. כעת עלינו לפתור את הבעיה האחרונה הזאת, היא נראית קצת יותר פשוטה. יש לנו משולה שווה שוקיים, השוק הזאת שווה לשוק הזאת, זה <קוד> הוא הקודקוד, עלינו את B. והטריק הוא כזה, איך אנחנו יכולים למצוא זווית אחת של משולש אם אנחנו יודעים רק עוד זווית אחת או שאלינו לדעת עוד שתי זוויות? אנחנו נעשה את אותה דרך ש... שכן, שכאן, אותה x x. x ועוד x ועוד 36 180 מעלות. אם תחברו את שני ה-x עם האלה, תקבלו 2x, ואז ננסה לא לדלג על אף שלב. נקבל 2x ועוד 36 שווה ל-180 מעלות. נפחית 36 2 האגפים, נקבל כי 2x, השתיים הזה נראה קצת מצחיק, 180 פחות 36, נפחית עוד 6, 150, ונקבל 144. האם עשינו זאת נכון? נחלק את שני 2 נקבל כי x שווה ל-72 מעלות. אז זאת שווה ל-72 מעלות, ובזאת סיימנו.